Jo crec que sí que es lidera d'una altra manera. Hi ha un pensament més de la cura, una familiaritat i una humilitat que potser moltes vegades en els lideratges masculins no s'ha vist. I a la fi, estar al costat i no estar per sobre dona molts més resultats que imposar-te des de dalt. I les comunitats han d'aprendre també a viure'ls d'aquesta manera, de manera diferent. Perquè de vegades encara es busca no? aquella, aquella manera masculina de fer les coses perquè s'ha fet tota la vida així.